Salut! Sunt Adina Voideanu. Am povestit până acum despre fundația Zaito, despre conceptele și teoriile pe care se bazează și despre cum funcționează Zaito efectiv. Astăzi vreau să-ți povestesc, pe scurt, despre această triadă holistică, triunghiul pe care îl vei vedea pe ecran în timpul scanării. Ce reprezintă el? O triadă a sănătății cu trei laturi, respectiv trei unghiuri, trei abordări, de fapt. Și anume, funcțională, energetică și emoțională. Latura funcțională se referă la mecanismele corpului, la cum funcționează ele chimic, cum se îmbină și cum cooperează diverse părți componente între ele și cum compensează pentru slăbiciuni cu puncte forte. Dacă îl privești ca pe o mașinărie, corpul tău este o mașinărie incredibilă, cu un soi de... Redundanță inclusă din fabricație. Acesta fiind și motivul pentru care putem supraviețui: pentru că există momente în care o parte nu funcționează eficient sau cedează de tot chiar. Însă, există alte părți ce intervin și preiau din greutatea ce apasă pe zonele deficitare. Așadar, latura funcțională este incontestabil importantă. Importanța laturii energetice este la fel de mare, deși este una din zonele trecută cu vederea, pentru simplu motiv că nu este înțeleasă foarte bine. Însă, așa cum ți-am spus și în episodul trecut, energia precede orice altceva. Așadar, procesăm energetic informații, instrucțiuni care îi vor comunica apoi laturii funcționale, ce să facă? Latura emoțională este unul din acele concepte unde ne împărțim uneori corpul în două părți. Credem că mintea este o parte și corpul este restul. Adevărul este că creierul și corpul sunt părțile acelui întreg, iar emoțiile sunt strâns legate de chimie, în așa fel încât chimia poate genera emoții, iar emoțiile pot genera chimie. Și asta ar fi unul dintre motivele pentru care recunoștința este atât de importantă. Atunci când îți exprimi recunoștința într-un mod conștient, acest lucru îți echilibrează sistemul energetic, ceea ce determine componenta chimică să funcționeze mai adecvat. Practic îți poți îmbunătăți starea de sănătate doar prin simpla recunoștință și practicarea ei. Tehnologia Zaito măsoară schimbările din tiparele coerente ale corpului din punct de vedere energetic și putem evalua rapid componente care vin din oricare din aceste trei laturi, emoțională, energetică sau funcțională, Însă nu facem acest lucru în scopul stabilirii unui diagnostic. Ceea ce ne dorim este să descoperim tiparele ce apar și atunci când vedem un tipar ce pare să aibă o componentă energetică, una emoțională și una funcțională și toate se potrivesc, acest lucru ne oferă informația de a căuta mai departe în acea direcție. În modul acesta ești mai aproape de a urma o cale care se ducă la un final constructiv, dacă îți dorești acest lucru și acționezi în sensul acesta. Deci, valoarea unei scanări Zaito constă în faptul că obții o perspectivă holistică și poți lua cu ușurință decizii informate. Săptămâna viitoare îți voi explica modul în care se desfășoară o scanare Zaito Balance. Până atunci, îți doresc o săptămână magnifică. Nu uita, ai grijă de tine și de sănătatea ta!